Je ti horko? Ne, proč? Jenom si užívám vítr. A víš ty vůbec, co to ten vítr je, ty? No. Pětráku. To je... To je když... Když fouká... Nevím. Vítr je jeden z projevů počasí a vzniká díky rozdílům tlaku vzduchu a otáčením naší planety. Jakýmže tlakem? V naší atmosféře vznikají oblasti s různými hodnotami atmosférického tlaku. Říkáme jim buď to tlakové výše nebo tlakové níže. A vítr vzniká tak, že vzduch proudí z oblastí s vysokým tlakem do oblastí s nízkým tlakem. Výborně! A když fouká vítr, tak my můžeme něco roztočit. Ano, jak vypadá větrná elektrárna už víš z dílu o vrtulích. Nyní se ale pojďme podívat na to, jak vítr můžeme využít a proč to nemusí být úplně jednoduché. Dobře. S tímhle jsme si jako děti vždycky hrozně vyhráli. Z dílu o vrtulích vím, že tři lopatky jsou lepší než čtyři nebo 5, 6, 7, 8. Ale stejně mě to pořád baví. A věděla bys teda, proč je vítr tak dobrým zdrojem energie? No tak je zadarmo, nekouří a nepráší a nemusíme ho dolovat ze země jako třeba uhlí. A při jeho využívání nevznikají škodlivé emise. Prostě si jen tak fouká venku. Správně, proto ho řadíme mezi obnovitelné zdroje energie. No tak to už ho musíme využívat ve velkém, nebo ne? Bohužel tomu tak není. V rámci celé Evropské unie tvoří energie větru přibližně 15% z celkové roční spotřeby. Rekordmany jsou Dánsko, Irsko a Portugalsko. V České republice je využití větru nepatrné. Přibližně jen 1% z celkové roční spotřeby elektrické energie. Nyní, v roce 2021, stojí v cestě hlavně malá podpora ze strany státu. Ale třeba se to někdy v budoucnu změní k lepšímu. A kde na našem území větrné elektrárny stojí? V Čechách jich nejvíce najdeme v oblasti Krušných hor a flídlanského výběžku. Na Moravě dominují kraje Olomoucký a Moravskosleský. V ostatních oblastech se jedná o jednotky kusů. V České republice se totiž musí každá lokalita pečlivě vybírat. Větrník nelze postavit kdekoliv. A kolik jich tedy dnes na našem území máme? Zatím pouze 202. Vypadá to, že větrné elektrárny jsou ekologickým a čistým zdrojem energie. Ale mám takový dojem, že nějaké mínus se tam stejně najde, viď? Samozřejmě má každá mince dvě strany. Výhody už jsme si řekli, ale jsou tu i nevýhody. Větrná elektrárna není v přírodě úplně estetická a navíc pokud stojí poblíž nějaké obydlí, může lidi obtěžovat hluk, který vzniká otáčením lopatek. Navíc se nejedná o úplně levnou záležitost. A vadí takový větrník třeba ptákům? Vadí. Může dojít ke srážce a navíc jim zasahuje do jejich teritoria. No a co životnost? Jak dlouho taková elektrárna vydrží? To je těžké říct. V současnosti se bavíme přibližně o 20 letech a jejich likvidace není úplně snadná. Tak teď si teda nejsem jistá. Jestli je vítr dobrým zdrojem energie? Víš, když porovnám všechno pro a proti. Pokud se zaměříš na obnovitelnost a čistotu, tak určitě je. Pokud bys ale vzala v potaz stálost a spolehlivost větru, tak určitě ne. A jak tedy větrnou elektrárnu správně využívat? No, Nejlepší je, když tento zdroj energie bereš jako doplněk k ostatním a vytváříš tak propojenou síť. Když nemůže jeden zdroj, může jiný. Třeba energie sluneční. Když svítí slunčko, obvykle bývá bez větří. A naopak, když fouká vítr, je většinou zataženo. Ale o tom si povíme zase příště v jiném našem díle. Tak to mi úplně vzalo vítr z plachet.